בואו נבחן את ההשלכות של המשוואה. מה הייתה המשוואה? הכוח הפועל על מטען בתנועה, שווה למטען, זה לא מה שרציתי לעשות, שווה של החלקית, שו גודל אסקלרי, כפול המהירות, המכפלה הווקטורית של מהירות החלקית עם השדה המגנטית, האם וקטור המהירות אינו אותו הדבר כמו המרחק שהחלקי קובר חלקי הזמן? וקטור המהירות שווה, נקרא למרחק שהמטען עבר I, המרחק חלקי הזמן. אפשר לכתוב את הנוסחה מחדש, וקטור הכוח שווה למטען, אני עושה זאת בכוונה, אחד חלקי הזמן, סדר? הופו למכפלה הווקטורית, של וקטור המרחק עם השדה המגנטי כל מה שעשיתי הוא לכתוב את המהירות כמרחק ויחידת זמן זה גודל סקלרי והזמן יש רק מוחלט אפשר לקרוא לזה אולי השינוי בזמן בכל מקרה אינו כיוון אנחנו לא נעים בזווית בזמן אפשר לקחת הגודל הסקלרי מחוץ לסוגריים ואינו משפיע על המכפלה הווקטורית מה לנו זה זה שהכוח שווה למטען ליחידת זמן זה סקלר זה אינו וקטור כפול מכפולי הווקטורית של וקטור המרחק עם השדה המגנטי מהו המטען ליחידת זמן? קולון לשנייה? זה הזרם קיבלנו שהכוח שווה לזרם כפול המכפלה הווקטורית של המרחק שם נטענה עם השדה המגנטי. לפעמים כותבים את זה כעוד ראשית L, כי זה וקטור, ואנחנו התחלנו עם עוד קטנה L, ונשאר איתה. בואו מוכן להשתמש בנוסחה הזאת, שיהיה אותו דבר כמו זאת. אנחנו רק הכנסנו את הזמן, חילתנו את המטען, את הקולונים, וזה. לקחנו את המטען חלקי הזמן, או המטען להיחידת זמן וקיבלנו את הזרם. זאת רק דרך אחרת לכתוב את הנוסחה. זאת אינה נוסחה ממש חדשה, ויכולים להוכיח את זה בעצמתם. אם אתם פעם שוכחים אותה, בואו נראה אם נוכל להשתמש בה, על לראות מהי ההשפעה של שדה מגנטי על תאי לנוסת זרם. להעביר את זה למעלה. כאן, כך שיהיה לנו מקום לצייר תיל, נושא זרם. תכתוב את זה לירוק, כך תכירו את הנוסחה בצבעים שונים. הנוסחה שקיבלנו אומרת שהכוח המפעיל, שדה מגנטי על תיל נושא זרם, שווה לזרם בתיל, וגודל סקלארי, אפילו אם הוא יכול להיות חיובי או שלילי, תלוי אבל אם הזרם נע בכיוון האפוך על כיוון וקטור המרחק, אז זה הופך לשלילי. אין מה לדאוג בזה עכשיו. אנחנו נניח שיש לנו זרם באותו כיוון כמו וקטור המרחק. זה גודל סקלרי, הזרם כפול, וקטור המרחק, L קטן, או אולי האורך של הטי המוליך. לוקחים את המכפלה הווקטורית של L עם וקטור השדה המגנטי. בואו נראה איך להשתמש בזה. נגיד שיש לנו טי. בעצם קודם לצייר את השדה המגנטית. סיירתי הרבה שדות מגנטיים היוצא מחוצה מהמסך, הפעם ניצור שדה מגנטי, אני נכנס את תוך המסך. יותר לצייר את יש לנו רק איקסים. למה זה איקס? כי אנחנו מסתכלים על הקצה האפורי של חץ. זאת הסיבה שמסמים אותה ב-X. זאת גם הסיבה למה עיגול עם נקודה, סמן וקטור היוצא מהמסך החוצה. אם יורים עליכם חץ, אתם תראו רק את הקצה הקדמי שלו, עם עיגול קטניס סביב. מקרה, זה מראה וקטור נכנס אל תוך המסך. זה השדה המגנטי שלנו, זה B. בואו נציין נגיד של B הוא 1 טסלה. עכשיו נגיד שיש לנו טייל, העובר דרך השדה המגנטי הזה. נגיד שהטייל נמצא במישור של מסך המחשב שלכם. צייר טייל העובר דרך השדה המגנטים. מספק קצת מידע בקשר לטייל הזה. נגיד שהטייל נושא זר. אז זרם I זורם בכיוון הזה. נגיד שגודלו של הזרם הוא חמישה אמפר או חמישה קולון לשנייה. השאלה היא מהו הכוח המפעיל המגנטי, על קטע של הטייל הזה? את הקטע הזה של הטייל. שמדובר ברור שככל שקטע הטייל ארוך יותר, יש בו יותר מטענים נעים. אבל כן, ככל שקטע הטייל ארוך יותר, יפהל עליו כוח גדול יותר. עלינו לבחור את הקטע שלנו. אנחנו רוצים לדעת מהו הכוח שמפעיל לסדה מגנטי על קטע הטייל. מכאן לכאן, נחזור לנוסחה. הכוח שווה לזרם שהוא 5 אמפר. זה על פי שלמדנו בחשמל, עזרנו בכיוון התנועה של המטענים החיוביים, וזה מתאים. כשדיברנו על המשוואה הראשונה, עסקנו בכיוון התנועה של מטען חיובי, ואם היה מדובר באלקטרון ומטען שלילי, עדיין שמים פה סימן מינוס, אבל כן זה מתאים. אבל אם רוצים לדבר על דברים כפי שהם קורים במציאות, אנחנו עוסקים באלקטרונים הזורמים בתאי. אמנם תושא להגיד שהאלקטרונים הם מציאות, כי הם יותר רעיון מאשר עצם, מה ידוע לזכור שAZRAM זורם בקיבוץ אני רוצה ליקנס לזה. אפשרי לשתק על AZRAM, כי מיתננים חיוביים נאים בקיבוץ יש תק על כיוונו ככיוון הזרם. זה הזרם I. אני סוטה מדי פעם מהעיקר. זה הזרם I. זה שני מטר בכיוון הזה. הזרם I הוא 5 אמפר. וראינו קודם שהשדה מגנטי הוא 1 טסלה. למה זה שווה? שמשתמשים ביחידות MKS, בלי צורך לעשות שינויים, הכוח שווה לחמישה אימפר, כפול שני מטר בכיוון הזה, לא אציין זאת עכשיו, אני אגיד שזה הגודל שלו, בעצם אני כן אכתוב זה, שני מטר כפול השדה המגנטי, אחד טסלה. כתזכורת, כשמחשבים את המכפלה ותורת של משהו, המכפלה ותורת של ה-I עם B, זה שווה לערך המוחלט של I כפול ערך המוחלט של B, כפול סינוס הזווית שביניהם כפול וקטור יחידה, שאת קובים קובעים לפי כלל אנחנו יודעים את הערך המוחלט של וקטור המחק, 2 מטר, אנחנו יודעים את הערך המוחלט של השדה המגנטי, למה שווה הסינוס של הזווית שביניהם, שדה המגנטי מכנס לתוך המסך. ישר לתוך המסך, אנחנו יכולים לדמיין קבוצה של חיצים הנורים לתוך המסך. אלה וקטורים. מצד שני, וקטור המחק או הזרם על המסך. רק <אז> עם שלושה מימדים הם מונחים זה לזה, הזווית היא 90 מעלות. וזה הופך ל-1. אנחנו יכולים לחשב את ה-איך המוחלט של הכוח, ה-איך של של I ו-B. הוא 2 מטר כפול 1 טסלה ואז מחפילים בזרם ומקבלים את הערך המוחלט של הכוח. הערך המוחלט של הכוח הוא 5 אמפר כפול 2 מטר כפול 1 טסלה. וזה שווה לעשרה ניוטון. עכשיו נשאר למצוא מהו הכיוון של הכוח שמפעיל לשדה המקנטי. את זה נקבל בעזרת כלל יד ימין קרגי. תמינו את אחד מהמתאנים החיובים אשר... נע הזה, ואפילו את כלל יד ימין. נוציא את היד שלנו מהכיס, אותה, יד ימין, זה יד ימין שלי. יש לי את הגודל, מונח ככה, מורחק את ה... אלו העץ בהמורה שלי, הגורם הראשון במכפלה הווקטורית והשדה המגנטי B הוא העמה. העמה נכנסת לתוך הלוח, על כן אנחנו רואים אותה, אתם שהיא מכוונת פנימה לתוך הלוח, והצבעות האחרות שלי עושות משהו אחר. הנה זה. האגודל נותן לנו את כיוון הכוח. העץ בהמורה היא בכיוון של L. למטרות שלנו, השדה המגנטי נכנס פנימה. אז אתם לא יכולים לראות את העמה שלי, אבל עם פנימה. אני X קטנה כאן, כדי להראות שזה פנימה, והכוח מכוון בסיכום, על הזה, או לפחות על קטע הטייל הזה, הוא מאומנך לכיוון ה-0. וזה כוח של הסבא מיוטון. נגמר